السلام مشاهدين. عليكم مشاهدينا لباس عليكم بخير كيف بقيتي لافير ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الحليوه مع شاطلي هذا الكوكو هذا من ذاك الملوزه ها هو شاطلي واحد ربعه دابا هنا درنا واحد 5 غرام ديال الزبده ها هي مية غرام ديال الزبده وغنديروا معاها خمسين غرام ديال السكر ها هو هاد السكر القهوي الماغو الا ما كانش ديروا غير العطور غتصي obliger ديرو هذا وغنديروا معاهم هادو جوج بيضات ها هي هاد جوج بيضات ها هما وغنديروا جوج معالق ديال الكراميل ها هي المعلقه عندي صغيره ديروا ثلاثه ماشي مشكل ها دابا ان الله وغنديروا الملحه بحال اللي في الماء ديالي ما كننساش فيها الملح ها شتجي عاطيه شويه دابا ان شاء الله غنخلط بيدي هالشي ونرجعو معاكم ان شاء الله دابا ان شاء الله حنا طلقنا الزبده مع السكر ما بقتش باينه غنزيدو ربع كاس د الزيت ما كاملينش ثلاثه المعالق صافي يا الزيت هاهم هاهي هاد الحليوة ديال الكراميل بالكوك كتجيو زايده غير_واضح صوبوها معاكم ورجعو حنا دابا غنخلطو ونرجعو باش إن شاء الله حنا خلطنا هاد الخليط ديالنا مع الكريم كراميل شوية د السكر غنديرو واحد جوج معالق ديال القهوة د النسكافي هاهي باش كيجي مسم البيسكوي ديالنا وغنديرو معاهم هاد شوية د الكوك تا هو نقدروا بعض المعالق واللي بقى غادي نسندو فيهم غنخلطو ها هو هاد البسكوي هذا كيبغي واحد الملا ديال هاد التراميل القهوه ان شاء الله عندنا هنايا الطحين ها هو 350 جرام ها هي ومن بعد غنشوف واش يدخلها نورمال ما غيدخلها 600 جرام غنبخلطو معاً معاكم تدريجيا ان شاء الله ودابا ان شاء الله غندير واحد الخميره مع الطحين ها هي حتى سالي ديري فيها 15 هي انا ديما الخميره كنخليها حتى الثاني نديرها مع الطحين دابا غنخلط هذا الشيء هذاك الكوك مع هذه حنا عملنا 300 غرام ديال الطحين ودابا يخص ولا حاجه غادي نكمل معكم دابا حنا نستمروا هكذا ونرجعوا معكم دابا ان شاء الله حنا رجعنا معكم دخلنا هذا الشيء 400 غرام ديال الطحين كل شيء ها يكون خفيف ما ثقيل شوفوا العجينه كيفاش دايره هذا البسكوي هذا كيجي غزال السند الكراميل مع الكوك كيجي خفيف دابا ان شاء الله غنعملو يرتاح باش نصاوبو في لاطه ديالنا ونرجعو معاكم ان شاء الله كما ان شاء الله حنا رجعنا معاكم غنطلقو معاكم هذا البسكوي ديالنا خفيف ها هو داكشي اللي بقالنا لنا الحلوه علاش ما معاكم فاسل ما فيهش يعني في شي حاجه زعما اللي هي زعما يعني فيه كلشي فاسل غير الكوك اللي بقا عندنا كريم كراميل عندنا والحاجه اللي في الدار اللي ما عندوش كريم كراميل يدير فيه غير العسل جوج معالق ديال العسل وصافي ماشي اوبليجي اللي ما عندوش اللي ما عرفش يصاوب لهش نعم هكا نعم نعم نعم نعم نعم نعم معكم إن شاء الله نعم رجعنا معاكم طويل هكي. هكذا. يجي طويل غيب بالموس ديرو قد قد داك العصي لكم سهل البسكوي هذا للدراري هكذا تمشي معاه كامل تقطعوه ان شاء الله نمشي هكا معاه حاولوا تجيبوه قد قد غيب الموس ما لا طابع لا والو لانه غيتفند في الكوك. ودابا ان شاء الله غادي نهزوه شوفوا في اللاطه ديالنا هاد ديالنا هكذا اا ديالنا كيجي تبارك الله بزاف في ذاك الطايبه ديال القهوه مع ديال الكوك ودك الشيء كيجي عاجب وما فيه لا قوام بزاف لا والو نسكيس قربوه مع القهوه ومن بعد نستفو ونرجعوا معكم حنا سالينا البيسكوي ديالنا ها هو حنا نديروه في الفران ان شاء الله يطيب ونرجعوا معكم نكملوا في نسيوه ان شاء الله بحول الله حنا درناه في الفران على 150 درجه يطيب مهيلي مهيله خصها العافيه ما تكونش مجهده دابا ان شاء الله البيسكوي ديالنا خرجنا غزال كيجي مقرمل شوف كي كيجي قهوي غزال يجي فيه داك الطيب القهوه وداك الكراميل ودابا ان شاء الله من بعد نرجعو معاكم باش نديرو له فينيسيو ديال الكوكو ونقدموه للوليده بالصحه والراحه ان شاء الله حنا رجعنا معاكم هالكوك ديالنا اللي بقى حمرناه هكذا شوف كي كيرجع تحمروه في الكاسرونه هكذا كيرجع ماغو هاد الحليوه ديال الديسكوي ديال الكراميل كيبغيوه هاد الدراري دابا ان شاء الله حنا نوريكم وحده بغيتو ديروا له الكراميل ها هو كدهنوه بشويه تانا عندي الكراميل كنصاوبو راسي دابا نبين لكم هادشي كنديروا بالكراميل ندهنوه هاكا ندهنو كامل مع عندي هاد الكراميل منسم عندي فيه القهوه فيه هكذا ونديروا هكذا هاد الكوكو اللي محمر ها كيجي محمر ومقرمل غزال المنظر ديالو حتى المذاق ديالو زوين ها ونديروه حتى هو في, في الكويره تاعك ايوا ان شاء الله وكاين اللي بغاه بالناباج اللي ما عندوش اللي ما عندوش هاد الكريم واللي ما عندوش الناطاج يدير العسل ها شوف ها هذا الناطاج حنا نديروه بالناباج عاود هذا الناباج هي وحيدة بالناباج ها هي دابا غنفندوها كيجيوا بحال بحال ولا العسل اللي ما عندوش العسل عندو الكونفيتور يديروا بالكونفيتور سي با غرات عندي على هاد الطيبه ديال القهوه استمريت مع الكراميل ها هو كنستمروا هكذا كيجي غزال هاد البسكويت محمر مع الكوكو ومع داك الكراميل ها هو محمر كوكو داكشي اللي بقى لي مغربا اللي قدمت لكم دابا ان شاء الله نديروا هذا البسكوي باش نرميوش هذا الكوكو اللي بقى هنا داك الشياطه اللي بقات ليش انا نعمل بها شي حاجه ايوا دابا غنديروا الفينيسيو ونرجعوا معكم ان شاء الله ان شاء الله قبل ماوريكم شو واحد لاكريم فخيش ها اللي بغاها بهذا الكوكو هذا للدراري ها كتجي هاكا بيضاء نسيت ما قلتها لكمش ها لاكريم فريش الطاسه هذه ها, ها كنفندوها يعني فلاكريم فخيش ونديروها في الكوكو كتجي بيضا اللي ما بغاهاش قهويه هكا يمكن لو يدير لاكريم هكا عليها ولكن هذا ما كيطرش كيبقى في الثلاجه بارد هاد البسكويت وكنفندوه هاكا هكذا كوكوبيض اللي ما بغاش قهوي محمر اللي ما بغاش هي كيجي على هاد الشكل هذا ها هو حنا نستمروا كيجي بيض الدراري هذا كيدار بارد في الثلاجه ها هو من بعدو نرجعو معاكم ان شاء الله حنا سالينا البسكويت ديالنا شوف جا كيجي غزال وهذا كريم كراميل ديال الدراري كيبغيوه كيجي عنيفتي وكيجي غزل ومع فيه طيبه القهوه والله الا كيجي زعما مانيفيك لذيذ عندي ولادي يحمقوا على هذا البسكوي هذا هو ان شاء الله الا عجباتكم هاد الوصفه ما تنساوليش البارطاج و و واللايك وجيم الله يجازيكم بخير وشكرا على بخشان فيديو والسلام عليكم